Співаємося і віримо в те, що наші діти будуть завжди в безпеці. Отже, надаємо слово нашим дітям. Далі самі колегіанти провели коротку екскурсію локаціями. У новоствореному класі безпеки є різні тематичні зони. У фоє розташовується зона безпеки, життєдіяльності, ігрова зона. Старшокласники вже готові бути наставниками молодшим колегіантам у правилах безпечної поведінки. Самі засвоїли ці життєво необхідні знання, вивчаючи відповідні предмети шкільної програми. У нас нащерпо знаходиться Допомоги – це лопати, стакири, відра з водою. Також у нас є засоби пожежоросіння – це лячик з піском, кошмар. А, у нас зображені два види вогнегасників, порошкового типу та обголокисового. Цей клас безпеки створювався спільно колегіумом, управлінням освіти та Черкаським районним управлінням Головного управління ДСНС України в Черкаській області і Черкаським районним відділом поліції. Вогнеборці та правоохоронці теж часто проводять з дітьми профілактичну роботу. У такому облаштованому класі це буде робити набагато зручніше і корисніше. Правила дорожнього руху передбачені різного, різного монітного роду характеру знаки, розпізнавальні, інформаційні заборони тощо. Також там передбачається інформаційна така ситуація, тобто як користуватися світлофорами. Обмежувальними знаками червоний колір заборона, жовтий приготуватися, зелений дозвіл на рух автомобіля або пішо пішохода. Якщо ж пожежу не можна погасити, вони заходять в приміщення, і тут бачу, що пожежа розповсюдилась по всьому. Вони щільно закривають двері, вибігають на вулицю. Якщо багато диму, вони низько опускаються донизу, беруть свій одяг, скручують, щоб можна було вийти, і притискують до лиця. І таким пуском вони виходять ходять із приміщенням, відразу телефонують за номером 101 і також повідомляють дирекцію школи, що страпилася пожежа. Клас безпеки у школі номер 3 «Колегіум» – це поняття збірне, адже тематичні зони розташовані у декількох кабінетах і навчальних приміщеннях. Фактично всі матеріали, що тут зібрані, можуть значно оживити вивчення таких предметів, як здоров'я, безпека, добробут та захист України. Але реалії сьогодні змінили наші цінності і поряд Цінностями, які ми мали, звичайно, найголовніше є ще безпека. А що для вас, діти, безпека? Безпека, будь ласка. Для мене безпека, коли знаходишся на дійних руках. Дякую. Ще безпека для вас? Одним словом, реченням? Сім'я, Сім родина. Ще безпека? Дім. Дім. Друзі, поряд. У разі потреби колегіанти можуть скористатися і куточком психологічного розвантаження. Відновлення внутрішньої рівноваги – це теж один із факторів безпеки життя. Тут ми можемо на розвиваючих заняттях використовувати пісочну терапію, методи арт-терапевтичних терапій, музику та ігротерапію. Це місце, де ми можемо виразити власні емоції, почуття, можемо виразити психоемоційне та фізичне напруження. У кожній з локацій дуже багато наочності, роздаткового матеріалу. Вивчаючи предмет захисту країни, школярі можуть вільно опановувати і накладання турникетів, інших знарядь і засобів, що потрібні під час надання першої допомоги людині. У класі є зразки різних видів вибухонебезпечних предметів. Також зібрані тут і приклади військової амуніції. Що це таке? Коли людина, воїн, от, військовослужбовець виконує якісь тактичні дії, Психологічне навантаження. Людина часто потребує пити. За спиною цю ємність. Є шлангочка, яка витягується. І він під час своїх дій може постійно Вчить поповнюється її організм вологою. Також у цьому класі безпеки зібрана велика відеотека. Ролики розраховані на різновікову аудиторію. Як поводитися на зруйнованому мосту, як поводитися, коли знайшли небезпечний предмет, як поводитися в будівлі зруйнованій, як поводитись себе там біля небезпечного місця і так далі. Звичайно, зібрана ціла відеотека, я думаю, що під час уроків основ здоров'я і охорони безпеки життєдіяльності все це Буде використовувати. На відкриття класу безпеки завітали представники всіх структур і організацій, що були дотичні до його створення. Багато сил, старань було докладено, але результат того вартий. Подібні класи з'являться і в інших навчальних закладах «Сміли». «Сьогодні ми присутні на черговому відкритті кабінету в нашому місті. Такий кабінет був попередньо відкритий в сьомій школі, там вже проходять заняття. Сьогодні ми присутні в школі номер три колегіумі. Ми вже почали працювати над відкриттям кабінету такого в першій школі я хочу подякувати закладу, подякувати освітянам за ретельну роботу. Виділяються трішки коштів з місцевого бюджету за потребою. Депутати нам не відмовляють, освітянам сьогодні, і для організації навчального процесу, і для облаштування укриттів у закладах освіти, ну і, звичайно, для облаштування ось таких кабінетів». Ми дуже тісно співпрацюємо з ДСНС-службою, з нашою місцевою і обласною. І за підтримки Сергія Васильовича ми плануємо, і депутатського корпусу, ми плануємо з 1 вересня в кожному закладі відкрити такі кабінети безпеки, тому що безпека дітей – це надважливо.